Kérdeztek el az előbb, megkérdeztem az egyik ismerősemet, akire azt gondoltam, hogy tudom kicsoda, hogy, hogy hívják, és megkértem őt, hogy jöjjön ide egy pár interjúra, vagy nektek üzenjünk, meg hát, hogyha majd meglátjuk, hogy milyen interjú lesz belőle, vagy ki fogja még ezt látni, és bemutatkozott nekem, hogy ő Bódis Csaba. Ah, oh, mondom, el már, mondom, nem igaz. De ő már pedig Bódis Csaba. Jól van, ott is hagytam, hogy Bódis Csaba, mondom, biztos Bódis Csaba nevével, vagy nem is tudom, mit akar csinálni, de aztán nem frak az agyam, de jó volt, mert nagyon leesett, képzeljétek, tényleg Bódis Csaba, az édesapja, kedves Csaba, gyerek, kérlek ide. Megnézem egy picit, majd kivágom, így leszünk körülbelül benne, ahogy a, a, a, a fogom adni neked, de itt a háttérben találtalak meg téged, de itt a háttérben nézheted azt, amit az Isten igazából a a Csabi és barátai szerveznek, rendeznek. Ugye én nagyon örülök, hogy itt lehetek, és hogy el tudtam jönni, és azt is nagyon szépen megköszönöm. Neked, hogy ezeket szervezitek, rendezitek, mert valóban nem értünk azzal egyet visel, és nagyon nem szeretnénk, hogy beoltsanak. Akinek ez meg nem tetszik, hogy mi nem akarjuk magunkat beoltani, szerintem annak nagyon kell változtatni a gondolkodásán, és főleg azért kell nagyon változtatni a gondolkodását, amíg még akkor is meg akar bennünket oldani, úgyhogy ez valami olyan, amit szerintünk ezen a föld golyón, nem lehet elfogadni. ezt a nézetet szerintem nagyon sokan osztuk. Most ebbe te, ezt, e, ti ezt hogy gondoljátok, vagy? Vagy miért kezdtétek el? Vagy miért csöppentétek ebbe bele? Vagy hogy hogy itt vagyunk? Mert tudom, hogy Csabi még legalább csak egy riportot tartott talán. Erről egy pár szót elmondanál, mert ugye te tudod a legjobban, hogy mit éltek át, hogy éltek át, hogy erről a rendezvényről, hogy ezt miért Segíts nekem, nem vagyok folytállatottva egy ilyen, hogy jobb, de beszéljük. Tehát itt egy tehát, hogy most kezem az elején. A fia, egy átlagos, én is egy átlagos a azt nem. a nem adják ingyen a Az Vissza lehet de el kell Сейчас, е ⁇ это не то, что сейчас, да, Jövő, jövő, jövő, jövő, jövő. De, akkor. Tehát a fiam a egy gyerekes családapa, az én lapájta, a védőapja, az én fiam. Egyszerűen demonstráltam azt, hogy életem nagyon sok vele, mert ahogyan, mint egészségügyi szakdolgozó, mint természettudász, mint orvot értem az egyre nap napra azt a részt, hogy okka az életre szóló szabadságjogai is szűkülnek. Egyre több olyan dolog történt körülötte, amit azt el kellett gondolkodni, hogy ez nem mehet tovább. Ez csak a kifejezésen nyugtatta azt, hogy nem. Ez a fajta felháborodást vezette oda, hogy összevette, hogy valamit csinálni kellene, mert az általóságban nem változik meg. Így szerveztem ez az első, az is 28-egy népig az. Azzal a szándékkal, amit én mindig képviseltem, és amit mindig mondtam a háta mögött, hogy meg kell tanulni az emberekkel együtt összefogni, és minden ember összehozni, annak a célnak az érdekében, melyik, ami mindenünkben közös, hogy nem tudjuk kommunikálni, nem tudjuk nem jön kicsit kifejezésre jutani. Mert ez a szándék vezette. És engem ez a szándék ö, vezetett ide, hogy amiben egyetértünk, elmondom a lényegre, hogy miben értünk egyet. Ugye, ami a bőrünkön értünk, az az, hogy itt van ez a orvosi diktatúra, vagy egészségügyi diktatúra, amit felíról vezetnek be. Ez közvetlenül érint bennünket, de ez csak a szünet, azt gondolom, ami igazából a népben van, az a, az a borzasztó, az az, ami felhívja szóval a figyelmünket, hogy nem élhetünk tovább úgy, hogy a nem tehetjük meg, hogy velünkbe be, begyűnjük a homokba és azon merengünk, hogy volna foglalkozni jövőre, hol jövőről foglalkozni nyaralni, mert valami radikális változás van a világban, mégpedig inkább azt mondanám, hogy nem jó értelemben, hanem rossz értelemben. Ez pedig nem más, mint hogy elveszik az összes szabadságjogunkat. A szabadságjogok elvétel az több száz éves folyamat. Azt, hogy az ember elveszítette szakrális isteni minőségét, ez legalább 300 éves. És azt gondolom, hogy azt kell észrevennünk, hogy itt a gyümölcs érést szeretnék gyorsítani bizonyos hatalmak, lehet háttérhatalmaknak nevezni, vagy, vagy valakiknek, vagy akiknek az az érdeke. És ez az a helyzet, amikor is az embernek el kell gondolkodni, hogy hogy emberként tétlenül nézzük, hagyjuk, és ö, beletakozódunk abból, hogy reggel van, este van, kirándulunk, eszünk, dolgozunk, alszunk, aztán majd ezt valami, vagy fogom magam is hogy nem kellene többet gondolkodni, nem kellene inkább arra figyelni, hogy, hogy ami történik. Az, az én értem van. Ami történik, amiké oda, kellene legyen nézni, esetleg föl kéne emelni a fenekemet, és meg kellene nézni, esetleg időt kellene szállni, hogy leüljek, és magam gondolkozzak. Mert ez az az ami a hozott, és ez vezetett ilyen. Ezt mesélem a fiamnak, élvén, mert filozófus vagyok. Tehát, ugye, ez az a gondolatmenet, ami oda vezetett, hogy valamit csinálni kell. Mit kell csinálni? Hát a legfontosabb artikulálni elmondani, hogy mi a baj. A második, megkeresni azokat az embereket, mert ugyanaz a baj. A harmadik, az a korapszató. Mert ez történik a emberünk. Körülbelül így kerültem ide, hogy így kerültem ide, és azt gondolom, hogy egy rendkívüli lehetőség van előttünk, mondjuk a történelemben nem voltak, az emberi faj történetében sem nevezetesen képesek vagyunk arra, hogy ráébredjünk arra, hogy sokkal több mindenre vagyunk képesek, mint amire eddig gondoltunk. többek vagyunk, ami olyan csodálatos lények vagyunk, amiről, amiről a legvadabb álmunkban sem gondoltunk. Egyszerűen az a, a, a, egy tudatos, több száz vagy ezer éves altartás következtében elfelejtettük azt, hogy mire vagyunk képesek, hogy milyen csoda lények vagyunk, kivétel nélkül mindenkinek. Ez az az időszak az, amikor azt gondolom, ahogyan présel bennünket a falhoz a rossz. Ami ahogyan jön a rossz, az elviselhetően az egyre talán lehetőséget ad számunkra ez az idő, hogy elgondolkozzunk azon, és ha elgondolkozzunk, rá fogunk jönni, hát mindig vannak segítőink, hogy képesek vagyunk egy új világot létrehozni, ahol az emberünkben. A Képesekünk, egy olyan világot gondolni, ami értük van itt, nem ahol az ember nem embernek varkozik, és nincs is falkos igazából, mert meg kell tanulni, a Teremtő amikor létrehozta, és létrehozta mindenkinek a világot, ekkor kooperációra hozta létre a teremtett világot, és nem kompetícióra. Ez egy óriási átfedés az életünkben, hogy nekünk versenyezni kell, le kell győzni a másikat, nekünk meg kell tanulni együttműködni, a fákkal, a növényekkel, az állatokkal, karak látszódik pedig az emberekkel körülbelül ezért vagyok így. Nagyon szépen köszönöm, hogy te elmondtál, mert ritka egy olyan vezető vagy, aki ilyenekről beszél, és amúgy mivel is foglalkozol, mert ugye mondod, hogy filozófus vagy, és akkor mi az, ami hogy lehet veled kapcsolatba lépni, vagy miből, hogy hogy vagy te filozófus, hogy vannak könyveid, vagy emberekkel foglalkozol, hogyha erről egy kicsit többet el tudnál mondani, hogy Tisztan hogy? évig tanítottam az életemen filozófiát először. Hát tanár, így vagyok, így van. A és 21 éve pedig technológiával foglalkozom. Azzal foglalkozom, hogy az emberi gondolkodás hogyan befolyásolja az emberi létezést. És van egy saját tanodám, ahol embereket tanítok élni, problémát megoldani, meggyógyulni, hogy beteges. Ezzel foglalkozom most ebben a pillanatban. Értem. Tehát akkor hozzád így egy beteg ember mondjuk el tud menni, mert hogy megfelelődne gyógyulni, és akkor járnak is így. Jó? Járnak. És milyen betegségekből? Többféle? Mindegy, hogy milyen betegség. Mindegyiknek ugyanaz a gyökere. Minden betegségnek ugyanaz a gyökere, hogy kilépsz az isteni tengelyből, az isteni egységből, kilépsz abból a harmóniából, hogy ott van a szívedben és átlés az elmédve, és átveszed a világnak ezt a küzdését, ezt a, ezt a félelem szerkezetét, és amikor ez ezt átveszed, és ez ugye ez a, eddig ez volt a kollektív tudatban, akkor megjelenik a, a testben, ennek a leképeződése, ezt a leképeződést hívjuk betegségnek. Azaz, amikor megbomlik a harmónia. Meg, megbomlik a harmónia az önképedben, hogy ki vagy te, meg a, a, a természettel, a természet felettivel is Istennek. Ezért tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a betegségeknek kivétel nélkül igen, ahhoz szokták mondani, hogy a lelki oka van, de nem abban az értelemben csak, hogy, hogy a lélek, az nem az, nem az o, lélek az oka, a lélek, az Isteni, az tökéletes, teljes, hanem az a leképeződés, ahogyan magunk, magunkat értjük, ahogyan gondolkodunk, ahogyan cselekszünk, ahogy cselekszünk, hogy fölépítjük a stratégiát, az életünket, na abban hibázunk, ott van, kerülünk nagyon messzire attól a lélektől, ami tulajdonképpen tiszta, harmóniai szeretet mindenképpen. Most amikor ebben a világban ugye azt mondjuk, hogy a szánk arra tegyünk valamit, mert bemegy, bemegy, bemegy a vírus. Akkor ez a lélek, meg ahogy te mondod, akkor ez most lehet, hogy a lélek, vagy a belső gondolkodásunknak köszönhető, hogy egyikünkbe bemegy a vírus. Többet kérdezek, amikor valamikor a, a, a, a mester is ugye mondta, hogy nem attól lesznek betegek, ami bemegy a szátokon, hanem ami kijön. Erről ez most a te tanításaidban, vagy a te gondolataidban, vagy ez hogy van? Vagy ez az egész ébredés juthat ide, hogy, hogy erről fogunk egy nap beszélgetni? Tökéletesen időszerű lett a Jesuának ez a mondás, hogy nem az betegít meg, ami bemegy, hanem ki megy. De mi megy ki? A gondolat? Ha meg nem gondol gondolat, a rosszul gondolt gondolat, mert a nyelv a gondolatot nem teljesen, mert ugye eleve a tudatot sem tudja leképezni, a magas tudatosságot sem, a, tudat, a hétköznapi tudat, a hétköznapi tudat, vagy a nyelv nem tudja teljesen leképezni, de ami kijön, hogy az egy keremtő erő. Az, ahogyan én érzékelem a világot, az a nyelven keresztül történik, nem a, kö, nem a nyelv maga, hanem a benne lévő információn keresztül. az, azért mondta Jeshua azt, hogy azt tesz itt önkre a világot, hogy az fertőzi, az a baj, ami kijön, mert amögött ott van a gondolat. És ahogyan gondolkodunk, az határozza meg, hogy mit fogunk élni, mit fogunk megtapasztalni. Vagyis most egyben ez a tudat forradalma is, tehát forradalom van minden tekintetben, még ha, hál' Istennek, nem is vér folyik az utcákon. De forradalom zajlik. Még pedig egy régi ember és az új ember között. A régi ember, akit akivel elhitették, hogy lemászott a fáról. És testvére a majomnak. Én is azt mondom, hogy testvérem a majom, de nem abban az értelemben, hogy <gül> ő az ősa. Mert az embernek a, az, az állatvilág, a világ az a testvére természetesen. De e, isteni teremtmények vagy. És ezt az isteni teremtménységet kell visszavenni, ha ezt az embert megértik és megtanulják az emberek akkor egy csodálatos illágra fogunk ébredni, ahogyan János Lapostol Annó, ugye 2000 évvel ezelőtt, a Szigetén megírtam, 144 ezer Krisztus tudató ember létrehozza megteremtét a Paradicsomot ugye a Fanyarszágon, Amit nem ott van, nem ott van, hanem azt Összefoglalva, mielőtt bezárnek a beszélgetést, amivel én nagyon örülök, aztán mi biztos fogunk egymást előtt beszélgetni, majd szerintem főleg az egész életben, mert akkor én is nagyon bízok, mert hogy gyereknek következnek, de jelen pillanatban közös kiút, az szerinted most mi lenne? Mert egyébként azt is keressük, hogy mi a közös kiút. Közös kiút keresése, van egy ilyen műsorunk, és akkor abban lehet, hogy ezt egy pár szól be bevágnám, hogy mi most az.. A, ami ebben a élethelyzetben itt állunk. Te, mint a főszervező idősapja, aki, aki, aki mit gondoltál, hogy mi volna a közös kiút? Honnan kezdjen? Ez nehéz kérdés. nem kellene, hogy mi az, hogy közös, hogy kinek közös egy családnak, nekünk, hogy itt vagyunk, hogy egyik gondolom, a nemzetnek, az emberiségnek. Hát, a, csak, a, csak, csak azt gondolom, hogy a nemzetünknek aztán az a az Nemzetünknek legyen. Én azt gondolom, én többet gondolom, én azt gondolom, hogy a nemzet, ha megoldja a nemzet a problémáját, a jelen problémáját, akkor megoldja a világnak a Ez Ezért kérdeztem ezt, csak nem akartam ezt így. Igen. Ugyanis a, a, mi, a, mi, a mi feladatunk talán a nemzetek történetében az az, hogy mi azt az Isteni minőséget uh, arra emlékezzünk és emlékeztessünk, és annak meg, megfően uh, rendezzük az életünket, ez lehet egy óriás, ez egyedül egy a világon, ezzel csak mi rendelkezünk, ez nem valamiféle vagy különlegesség. Ez egyszerűen egy vállalt feladata, azt hiszem a hagyarságoknak, és azt gondolom, hogy erre képesek is vagyunk, és készek is vagyunk. Tehát a közös feladatot kicsit szűkítem, a közös feladat az, hogy rájöttünk arra, hogy azok a struktúrák, amelyek, amelyek meghatározzák az életet amely kialakultak száz évek, vagy ezer év ezer év alatt, kétezer év alatt, azok mind méltóak arra, hogy? hogy egy új váltsak fel, Mind méltó arra, hogy egy új váltsak fel. Azaz, talán mondhatom, mivel, hogy nem sokan hallják, nincs olyan struktúrája, nincs olyan intézményrendszere a, a mi életünknek, ami nem méltó arra, hogy roncsuk le, hogy csináljunk egy újat. Kezdem a, a politika, folytatom a vallás, az oktatás, a tudomány, mind, mind kivétel nélkül elabód. Hát változásra? Ez ezt nem mondanám, hogy változásra, hanem az összetcsomagból nem is kidobnám a messze. úgy, ahogy van. Én Én van. Vantunk, nincs, és más, a ennek, nincs más, vannyi? nincs más, hogy? nincs más. Tökség. Jó, hivatal. Ö, nem elég. Eddig a történelem, az, a, a, amire emlékezünk, az, az itt megpróbált ilyen kumulatív módon fejlődni, változni. Volt, hogy kicsit változtattunk, még egy kicsit változtattunk rajta. Most rá kell jönnünk, hogy ez, a, ez az út, ahonnan elindultunk és ahol tartunk, így tovább nem tarthatunk. Itt ö, egy szakrális az ember szentségét, a létezés szentségét, egy ellenmerülő, arra épülő, új közösségépítést lehet a jövőnk. Ha ez a jövő nem jön létre, akkor nem jön létre semmi. Én tudom, hogy már létrejött, tehát én tudom, hogy ez megvan. Ez a mi életünkben, a, a, ha mondjuk a nemzetet nézem, akkor azt mondom, hogy meg kellene érteni, hogy itt a, a, a teremtő szándékának, az egyedülének struktúra, amikor a nép képes arra, hogy közvetlenül ül, gondozva, rendezve a saját életet. Erről ugye nekünk meg is van egy szent soronánk, ami a világban nincs. Ami, ami egy különleges energiás, egy különleges információs tér, egy külön, különleges valami, amit nem is értünk, mert nem is érthetünk, hogy miért volt nekünk. Elő kell venni, nem a kedenzbe kell tartani, hanem elő kell venni, meg kell érteni, és ez az az erő, ami alá, hogyha alá rendeződünk, akkor ez erőt fog nekünk adni, lehetőséget fog nekünk adni, tudást fog nekünk adni, hogy képesek legyünk békében, harmóniában egy új világot teremteni, ahol ahol az emberek egymás mellett vannak egymás hegyen hátán, az emberek egyformák, nincs különbség két ember között, és nem is lehet különbséget tenni. Erre megvan a szent tulon a tanunk Itt van, készen van, Szint, a, a, a, a, a, amennyire 2000 év alatt tönketek, vagy ezer év alatt, ezer év alatt igazából kilógozták a mi tudatosságunkból. Most azt gondolom, hogy ha jól csináljuk, nagyon gyorsan rakni az emberek fejében, meg hogy így van, sosem ember. És ennek hát, van néhány sarkalmas pontja. Az egyik az én, az én gondolatomban az, hogy értsük meg Isten nélkül. Ezt egy, egy, egy, egy elsőbb erőbb nélkül emberi életet lényeg, hogy nem lehet. És, és nem működik egy olyan... A vallás szerkezetben, amelyik folyamatosan egy olyan Isten szerkezetet, egy Isten képek, csatornák le is jelenik, meg a lépést a téletedre, annak olyan retteg, hogy kell, félni kell, és hogy hűenes emberekkel állás szól. Hát azt gondolom, hogy méltó a, a, a, a mi kereszténységünk is arra, hogy úgy, ahogy van, hogy, is, hogy a idejét múlt át, és azt még visszatérünk oda, ahol kezdődött, visszatérünk a mennyi atyához, és visszatérünk akár új is visszatérünk a mi természetes kereszténységünkhez, és ha oda visszatérünk, akkor azt gondolom, hogy akkor elérünk lesz, ami lehetővé teszünk, hogy bármilyen nehézségnek látszik valami, minden keresztül már. Étátok neki. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. jó lesz. Jó az, Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.